Berminat Zolis, bertemu lagi kita dalam satu lagi edisi Hijab Friday. Pada edisi kali ini, kami akan berkongsikan satu lagi gaya tudung yang akan membuatkan anda tampak lebih trendy mengikut trend semasa. Gaya ini hanya menggunakan dua pin saja. Mula-mula, pinkan hujung selendang anda di sini. Kemudian, tarikkan selendang anda sebelah lagi ke belakang sehingga separuh. Seterusnya, ikatkan kunjung selendang anda seperti ini mengikut kreativiti anda. Pada bahagian ini, kemaskan dan pinkannya supaya ia kemas. Anda sudah selesai? Pastikan anda mencubanya di rumah. Kongsikan gaya ini dengan rakan-rakan anda. Tinggalkan komen anda di bawah, subscribe dan jumpa anda lagi pada minggu hadapan untuk satu lagi edisi hijab tadi.